Kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji, to je florbal, akční rychlý sport, při kterém se rozhodně nenudíte. Základna hradeckého florbalu je početná a má kořeny desítky let na zpátek. Historie florbalu v Hradci Králové sahá až do roku 1999, kdy se tady objevily první sportovní skupiny, které se začaly se florbalem. Náš florbalý oddíl FBC Hradec Králové je starý čtyři roky a vznikl spojením dvojinných florbalích odílů, které tady v Hradci Králové dlouho fungovaly předtím. Hradeckému florbalu se za dobu existence povedlo k tomuto sportu přilákat stovky dětí. Klub patří početně mezi největší na území východu České metropole i celého Královéhradeckého kraje. Momentálně trénuje florbal 330 dětí. S kamerou jsme se podívali na trénink elevů. Já se tě budu ptát, proč jsi vybrala právě florbal? Protože můj táta hral, hraje florbal, můj brácha taky hraje florbal. A mně se ten sport hrozně líbil, tak jsem ho chtěla zkusit. Dělal jsem florbal dřív, ale pak jsem šel na florbal, protože můj tačka hrál taky. A co tě nejvíc baví na tomhle sportu? Že hrajeme týmovou hru a že jezdíme třeba do Švédska. A právě Skandinávie je považována za kolébku florbalu. Hradecký klub má na svém kontě řadu úspěchů. Mezi ten nejvýraznější patří v sezóně 2011 až 2012, kdy se juniorům povedlo postoupit do G2 Ligy juniorů a předcházela mu výhra v druhé juniorské lize. Klub se ročně zúčastní se svými svěřenci desítek turnajů. Máte na svém kontě jako dorostenci nějaký úspěch? Tento rok jsme byli vlastně ve Švédsku na turnaji na Gotia Cup, kde jsme skončili sedmý, takže to je takový asi největší úspěch náš. Klub má do budoucna jasné vize. My bychom hrozně chtěli, aby děti bavil sport, aby i nadále nám zachovali přízeň a také bychom chtěli, aby jsme získali dostatečné zázemí v podobě, alespoň jedné nové školní tělocvičení, kde bychom mohli koncentrovat svoji činnost.